Жителі села Нововодяне Водянської територіальної громади розповіли Суспільному – комунальні установи, школу, дитячий садок, будівлю сілі ради обігрівають централізованим газопостачанням. Фінансують із бюджету громади з розрахунку 16 гривень 60 копійок за кубічний метр. А власні будинки опалюють переважно вугіллям та дровами. У нас школа опалюється за допомогою газу, у нас є газова котельня і ми опалюємо все приміщення за допомогою газу. А як ви опалюєте власну оселю? Я свою оселю опалюю за допомогою газу. Газом. Газом, так. Скільки це коштує? Ну, десь близько двох тисяч на місяць. У нас газове опалення, дуже тепло, діткам комфортно і тепло. З опаленням в дитячому садочку добре. Як ви опалюєте власну оселю? Власну оселю також опалюємо дрова і вугілля на даний момент. Хоча газопостачання підведене по всьому дворі, користуємося газом тільки. Плитка, де зварити їжу. За якою ціною купили вугілля? І скільки? Е, купили ми вугілля зовсім мало. Ми купили вугілля всього 3 тонни. Це дуже мало для нашого подвір'я. І ще тоді, по, по початку осені, воно було по 8-9 тисяч. Нинішня ціна вугілля у нововодінських сільських точках продажу коливається від 10 до 11 тисяч гривень за тонну. Через це вирощені в теплицях ранні овочі ймовірно подорожчають, кажуть Іванна Хорошевська та Антоніна Мартиненко. «Жителі нашого села за рахунок цього і виживають, що вони опалюють свої теплиці, потім висаджують це в балаган і торгують ранньою продукцією. То велика кількість перейшла на пілети, але деякі газом палять, але також і топлять вугіллям. Що п'ятниця у нас є, такий невеличкий риночок, і сюди приїздять вантажівки із вугіллям. Це все залежить від дров, від вугілля і подорожчало все буквально і те капельне і плівка і зерно для посіву, все-все-все. А в основному газ і дрова і вугілля. У Благовіщенській територіальній громаді на опалення комунальних закладів із місцевого бюджету виділили 1 мільйон гривень. Тверде паливо закупили заздалегідь, розповів голова громади Василь Трубка. у нас опалюються три школи і два дитячі садка. Один дитячий садок у селі Благовіщенка опалюється твердим топливом, вугіллям. А школи? А школи газом. Вугілля ми купили. по. 5600 гривень ще влітку для дитячого садка. Його вистачить на опалювальний сезон? Вистачить. Жителька села Благовіщенка Наталія Чуприна будинок опалює дровами. Каже, піч розпалює одразу, як повертається додому з роботи. Вугіллям не користується, ціна зависока. О, вони вже за А де ви дрова берете? Купила. — Де саме, у кого? — Ой, не знаю я. Газелькою возили по підворам, я купила. — А де вони беруть — не знаю. Ну, за скільки? — Ну на п'ять тисяч я купила. — Наскільки вам вистачить? — Не хватить, до весни не хватить. Будете докуповувати? Так, весною буду докуповувати. Ви знаєте, в мене син каже, а яке тобі вугілля, якщо у тебе дров все отпадає, а вугілля каже, розірвай гру. Ну, от, грубо лопається. Ви бачите, яка вона вся полопана. От. І ось там оце воно все подпадало. Високі тарифи на енергоресурси обумовлені їхнім браком на ринку України. Прокоментували ситуацію київські експерти з енергетичних питань Олександр Парашій та Олексій Оржель. Всі сподівалися на здешевлення вугілля до кінця року і не поспішали контрактувати закупівлі. Друга причина це те, що, в принципі, не дуже активно нарощували видобуток вугілля. Більш того, більшість державних шахт вони його навіть і зменшили. Тобто не інвестування у видобуток подорожчала і нафта, і природній газ як альтернативи для вугілля. Відповідно, вугілля теж різко подорожчало. Хтось в нафтогазі казав, що не треба купляти в травні, в червні, а треба купити в серпні, вересні, ціна буде менша. Ну, ціна стала 1900 доларів, зараз вона більше 2000 доларів, і тепер у «Нафтогазу» немає грошей, щоб купити, відповідно, природній газ. А якщо у нас немає вугілля, то, щоб його компенсувати, можна спалити природній газ. А природній газ у нас вже золотий, і як результат маємо ту ситуацію, що… Сам баланс газу, тобто кількість газу, а на сьогодні це вже менше 15 мільярдів. І зважаючи на погоду, зважаючи на навантаження на систему, його може взагалі не вистачити на опалення, якщо палити природній газ для виробництва електричної енергії. Бездіяльність з однієї сторони, з іншої сторони, абсолютно некоординовані дії і компаній генеруючих. І керівництво галузі Низькі запаси палива уряд компенсує за рахунок атомних електростанцій, повідомляє портал Ліга Бізнес. Зокрема, у грудні, у період різкого похолодання, українські атомні станції виробляли понад 300 мільйонів кіловат за годину щодоби, а у Запорізької працювали всі шість енергоблоків на максимумі потужностей – близько 6200 тисяч МВт за годину. Про це повідомляє офіційний сайт Naec Енергоатом із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка. За його словами, 2022 буде роком розвитку атомної енергетики у державі. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.